והיום מתכון קליל, טעים לאפלי של פרחי ברוקולי מוקפצים בשמן זית ושום בתוספת בוטנים כלואים. המצרכים הם פרחי ברוקולי שטופים, שום כלוף ופרוס, בוטנים קלויים, שמן זית ומלח גס. אני מוסיפה קצת מלח לסיר, אני את הברוקולי פנימה, ממש לא יותר משלוש דקות בישול הברוקולי. אני הברוקולי מהם. ומאשרה אותו להתקרר קצת בתוך מחוות אני מחמנת מעט שמן עם שום כשמתגנים את השום צריך להיזהר שום נוטה להסתרס בקלות לתגן אותו ממש רק שרואים שהוא כיפה מזיב ולהוסיף לצורים